România se implică în conflictul mondial al momentului, reachiedura ministrului de externe, în urma atacurilor chimice din Siria. România condamn ferm utilizarea armelor chimice în orice circunstanțe. În orice împrejurare, dar mai ales atunci când este vorba de folosirea lor împotriva civililor, a declarat, joi, ministrul afacerilor externe, Teodor Mele Canu. Mele subliniere că nu a fost întrebat, în cadrul unei declarații de presă comună cu omologul său francez Anne Veslebian, despre un eventual răspuns militar internațional la atacul chimic din Siria. România condamnă ferm utilizarea armelor chimice în orice circunstanțe, în orice împrejurare, dar mai ales atunci când este vorba de folosirea lor împotriva civililor. Sprijinim ferm ideea de a investiga, de a pune la dispoziție organismului special, un organism care trebuie să fie al sublinierei, independent. Toate datele pentru a putea să vedem care sunt realicile din teren sublinierei, în al doilea rând, măsurile care ar trebui să fie întreprinse la nivelul societ și internaționale, a afirmat subliniere F-ul diplomației române. ministrul francez pentru Europa subliniere afaceri externe Jean-Yves Le a spus că un atac cu arme chimice este intolerabil Există o linie rost subliniere în ceea ce privește subliniere te situația din Siria, dar această linie rost subliniere este valabilă sublinierei pentru alte situații, este respectul nostru pentru Convenția Internațională privind interzicerea armelor chimice din 1993. suntem <fie> ferm sublinierei? <fie> <fie> <fie> Cum a spus presublinierea dintele Republicii, Emmanuel Macron, nere, această situație nu este tolerabilă. Această linie ros, subliniere i a fost trecut subliniere i trebuie să lume decizii în zilele ce urmează, a punctat acesta. Întrebat dacă mesajul publicat recent de presubliniere din Teletrump în privința situației din Siria ajut Franca să ia o decizie în această chestiune, Ledrian a afirmat, Franca este autonom în deciziile sale. Donald Trump a răspuns miercuri Rusiei pe Twitter, după mesajul unui oficial rus orice rachetă ar fi lansat către Siria va fi doborât, presubliniere dintele teleamerican transmitând Moscovei se seprectească pentru rachetele frumoase, noi sublinierei smart care vor veni.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 Nu ar fi trebuit să fii prieten cu un animal care ucide cu gaze, gas-killing da, animal, care sub îi ucide propriul popor sub îi face pelecere, a scris Trump pe Twitter, potrivit Ager Press. ce peste 40 de persoane au fost ucise sunt a trecut într-un presupus atac chimic la Douma, ultimul bastion al insurgenților în capitala sirian Damasc, Donald Trump a condamnat atacul atroce comis asupra unor civili nevinovaci, sublinierea i-a a spus și va lua o decizie cu privire la pasul linierei, de urmat în următoarele 24-48 de ore. Marge, Rusia sub i-a folosit dreptul de veto, în Consiliul de Securitate al ONU, pentru a respinge un proiect american de rezoluție ce prevedea crearea unui mecanism de anchet privind folosirea armelor chimice în Siria, după atacurile de sâmbătă a trecut de la Douma.